ની મારી વાર્તાનું નામ આનંદી કાગડો છે એકદમ મહારાજા રહેતા હતા તેજઘમ કાગડો રહેતો હતો કાગડો ખૂબ આનંદ મે મજા કરતો હતો એકવાર રાજાના મહેલ માં જાય છે રાજાને હેરાન કરે છે રાજા ગુસ્સે થાય છે મે એને સજા કરે છે ગામની બારે કડાવું છે આ કાદો છે એમાં ફેંકી દો સૈનિકો खिए राजान महचे सिपायो कादो पासे जाए छे कादो मां कीकी दे छे कागरो तो कादो कादो वारो खाए छे तोय पण आनंद करे छे अमेल पशू करता सीखिए छे છે વાય કુંવા માં પીકી દે છે તમળો તો ગાવા લાગે છે ઈ ભો તો જાય તન તો જાય ભો તો જાય તન તો જાય સાથે સાથે ગાય છે અમે પાણી મા તરતા શીખીએ છીએ ભ શીખીએ છીએ ને રાજા કે જોવે છે રાજા જોવે તેમને બહુ ગુસ્સો આવે છે એમ કહે છે આની બીજી સજા કરો राजा ने तो, तो बहुत राजा ने तो बहुत गुस्सा फे શિબાય વર્ણી કોટી પાસે જાય છે વર્ણી કોટીમાં ઠકી દે છે કાબળો તો ગાવા લાગે છે અમે બોળના ગંગડા ખાઈએ છીએ ખાઈએ છીએ રાજાને તે જોઈને તો બહુ ગુસ્સો આવે છે એ કહે તો એક ગરચા તો ભારે જોગરો છે મને ભૂખા પૂછું તોય પણ આનો કરે છે મને આનંદ આપીસ તો બધે દુખ થઈ જશે તો રાજા એમ વિચારે છે या भूली जाए अमर झाड़ी देख आनंद ना जाए घर न છે છે એમ કરતા કરતા આકાશમાં ઉડી ગયો એના માળા ઉપર બેસી ગયો આ વાર્તા માંથી શીખવા મળે છે કે જયારે આપણે